Dnes dopoledne byly zahájeny stavební práce na jedné z největších investičních akcí města Hradce Králové, odlehčovací službě Honkova. Jsem hrozně rád, že jsme se tady sešli při zahájení stavby domů s odlehčovací službou, zatím teda pouze při demolici původního objektu, ale na konci června by, bychom měli poklepat základní kámen budovy s odlehčovací službou a věřím tomu, že... Firma těch 18 měsíců, po kterou by měla stavba trvat, dodrží a budeme se tady moci sejít snad na otevření tohoto zařízení, které město tak velmi potřebuje. Budova nabídne 35 lůžek osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. V současné době Hradec Králové má odlehčovací službu, ale pouze 22 míst. A bohužel se jedná o objekt v podstatě, když to řeknou, probourané byty v paneláku, v paneláku a vůbec to neodpovídá v současné době řekněme, potřebám 21. století. Stavbou tohoto objektu skutečně získáme naprosto jinou kvalitu, která je tady už dlouhodobě potřeba v Hradci Králové a odlehčovací službu také rozšíříme o další skupinu a to jsou lidi třeba na vozíčku, kteří v současné době tuto službu v Hradci Králové nemohou využívat. Zařízení nabídne 24-hodinovou pobytovou službu na přechodné maximálně tříměsíční období. Prostory budou plně bezbariérové a uspůsobené nejen vozíčkářům, ale i pro umístění trvale ležících klientů. Budova by měla být hotová za 18 měsíců a město za ně zaplatí 115 700 tisíc korun včetně DPH.